Mistä syystä kuntotestiin sitä yleensä tullaan? Urheilijoilla ja kuntourheilla syy on selvä. Halutaan selvittää, että missä kunnossa ollaan ja miten harjoittelu on toiminut. Myös johonkin ammatteihin liittyy määräaikainen kuntotestaus, esimerkkinä palomiehet ja poliisit. Yleensä kun kuntotestiin tullaan, niin ollaan kiinnostuneita omasta suorituskyvystä, terveyteen liittyvistä asioista, ollaan ehkä aloittamassa tai aloitettu jo elintapamuutosprosessi, ja halutaan nähdä, missä mennään suhteessa samanikäisiin henkilöihin, tai suhteessa omiin vanhoihin tuloksiin, mikäli semmoista löytyy. Tai sitten halutaan saada harjoitteluvinkkejä, minkälaisia määriä, minkälaisilla tehoilla kannattaisi liikuntaa harrastaa. Oli se syy mikä tahansa, niin aina on mielenkiintoista saada tietoa itsestä, omasta suorituskyvystä. Ja Parhaimmillaan se tieto auttaa matkalla kohti niitä omia tavoitteita ja toimii ehkä hyvänä motivaattorina niille, ketkä ovat se muutosprosessi alkuvaiheessa. Mikä olisi sinun syy tulla kuntotestiin?